Tesssukák! Szevasztok, Pixa vagyok. Hogyha szereted a zenéimet, és jössz a buliaimra, és akarsz még hallani tök rajz zenéket, meg tök jó videókat itt nézni a neten, akkor iratkozz fel itt a csatornámra, és nyom meg a csengőt itt. Ilyen, pian Jófi, Juli, Ilyen. Zsani, Ilyen. Oliver, Ilyen. Ébresztőd milyen? Reggelid milyen? Bögréd is milyen? Öngyújtód milyen? Vaslapát, milyen? Melcsinéni, milyen? Haja is milyen? Szobád is milyen? Takarít, Sulid is milyen? Tanár is milyen? Matekod milyen? Azt tudom milyen! <gül> Fotód is milyen? Telód is milyen? Polód is milyen? sulid is milyen?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 Milyen egyes lázázás? Milyen mínuszos Afrika? Milyen teleg uganda? Milyen raj, taxiba, Milyen gyalog Krisztus is? Milyen hopp Zsani is? Milyen hopp Rozi is? Milyen hopp Sulid is? Milyen hopp-hopp-hopp Milyen Mia nasuli desmia nasuli desmia nasuli desmia nasuli desmia lauli desmia lauli desmia lauli desmia lauli desmia lauli desmia na shuli desmia shuli desmia nasuli desmia nasuli desmia nasuli desmia nasuli desmia nasuli desmia nasuli desmia nasuli desmia nasuli Ha szeretnél értesülni a legújabb legafteresebb zenéimről, remixeimről, bootlegjeimről, akkor iratkozz fel a csatornámra. Itt. És nyom meg a csengőt itt. Kövesd be Instán, Pixa Music, like Facebookon, telóról is. pacsi.